Пане Романе, яка ситуація довкола вас? Ситуація на Бахмутському напрямку наразі край важка. Ворог без небаченою раніше силою намагається дійти до траси з півднятинівка-Бахмут, з півночі це Смолянськ-Бахмут. криє з того, чого може. Греші, скорее різні тепер СІЗО. Масованим бав артилерії наразі, незважаючи на незначні е, успіхи успіхи ворога в просуванні, е, траси є під українським контролем. Не можна сказати, що вони безпечні все ж вони під, е, під нашим контролем. Зараз. Тактика Кацапів, вони пруть з небаченою силою посилають піхотні, спочатку піхотні свої підрозділи на, так би мовити, розвідку бою. Ми їх, і ми, як бійці, батальйону «Свобода» і інші підрозділи, ми їх кладуть в український «Чорнозем», після починається масований бал артилерії і повторюється знову піхотний штурм. Продовжуватися по декілька годин, е ну, нескінченні спроби. Зараз е ворог застосовує застарілу радянську тактику, то все ж її е трохи модернізував. Це тактика баму живої сили та сталі, можна так похарактеризувати. Е спочатку, так як спочатку йдуть піхотні, потім артилерійські масові обстріли. Е ми як артилерійський батальйону «Свобода» даємо. Разючу відсіч, то все ж скажімо, різниця в кількості снарядів вона відчутна. Так як ми можемо бити і ми б'ємо прицільно під перебуванням, наприклад, за вчора ми там знищили ми доволі велику групу місця їхнього розтактування. Я не можу сказати те, то все ж думаю, скоро про це буде відомо. То кацапи б'ють квадратами, вони нищать ну, просто квадратами, бо якщо по раундку, але це масований удари, і вони просто нищать з зимою і Бахмут, і окомишні міста і села, і власне залишаються там. Ну, це вже місто назвати не можна, це клаптик ну, землі виповнений причем. Пане Роман, яка тут може бути відповідь, ну, чи доведеться, можливо, в якийсь момент залишити Бахмут, якщо так ситуація ускладнюється і вже небезпечними є і дороги підвезення і боєприпасів, і продуктів. Яка ситуація, як буде ситуація розвиватися надалі? В нас є наш відтінок фронту, за який ми відповідаємо, на якому ми стоїмо. І ми будемо стояти до того, поки ми не, не, не діб'ємося перемоги, або ж не буде якогось іншого наказу. Є наказ обороняти місто Бахмут. Ми його виконуємо. Ніхто нікуди відступати, відходити не збирається. Наші позиції міцні, наші позиції кріпкі. Ми завдаємо ворогу, ми завдаємо ворогу величезного удару. Вони мруть тут, як мухи. Розумієте? А ми... Питання в тому, що їх багато, і ця біомаса вона пре як сторона, вона просто пре. І коли вже я навіть ну навіть не хочу там не звертаюся, коли дійде до когось. Але ну, це, це має зрозуміти кожен, кожен і кацап, і українці. Ми маємо розуміти, ми обороняємо кацапи тут моруть. І всі, хто приходить зараз під Бахмут, приходить з мечем, той від цього ж меча лягає. І незважаючи на те, що в них там більше цих снарядів, в них там, там більше цієї біомаси. Біомаса не може нормально з чимось поводитися. Біомаса це є біомаса, і ми їх переб'ємо. Власна, пане Романе, ну в що ми виходимо? Виходимо з того, що росіяни мають величезний мобілізаційний резерв, і це означає, що якщо війна триватиме такої інтенсивності, скажімо більше року ще наступний рік ще якийсь рік ще рік то ми маємо ми, ми не можемо собі дозволити такі втрати як росіяни тому е, ну, моє питання насправді найважливіше для мене питання сьогодні я думаю для багатьох українців це чи є відчуття що ми несемо прийнятні втрати а ворог не прийнятні втрати що їхня стратегія закидування фаршем людським вона не приведе до успіху так як це сталося наприклад під час Другої світової коли вони поклали мільйон своїх солдатів але взяли Берлін Ну я перепрощав я трошки заперечував прийнятних втрат з нашої сторони в принципі не може бути будь-яка наша втрата це трагедія це трагедія для родини військовослужбовців. трагедія для нації трагедія для в цьому країні тому що кожен наш е, боєць це герой це воїн це вицар який боронив бороть і я навіть не можу порівняти скільки вартує життя одного нашого бійця в порівнянні на той горпостах це, ну, це неприємливі речі те що кацапи тут е, мруть більше е, це однозначно так. якщо провести ну невеличку таку виключно цифру е, відійти від е, Ну, от морали и просто цифрами порахувати, то, ну, десь 1 до 20, где такая така статистика. Але ну, это мало, это мало. Життя нашего бейца, воно безцінне. А життя тих шакалов, вот, парни, ничего. Те, що в них там домичезные мобилизационные ресурс, это так, это факт, а мы это ни про что не говорим. Власне, якщо я перепрошую, ну, дати обзяні автомат, це буде пає чи це буде достойний порог. Так само і так, те, що їх там збирають, як ще раз перепрошую, повторюються біомаса, дадуть їм други гранати, дадуть їм руки автомат і постуть сюди на смерть. Перше там п'ять днів проведуть з ними строєву підготовку, щоб вони тут ну маршем гарно лягнуть в землю, а не просто як ну не просто в пану а гарний марш з маршем то власне нехай так знімемо на брони. думаю покажемо цю картинку як вони маршем летають я... Я... я ще так. запитаюся Леся якщо дозволиш поза минулого тижня росіяни додається третій раз за рік цій, цієї фази війни та гарячої Рапортували, що вони вже майже взяли вугледар, вже там все, вже в центр взяли, там околиці взяли. І ось пройшло 10 днів, навіть більше, 2 тижні, і виявляється, що вугледар вони не взяли. Але кажуть, що спроба була дуже серйозна в них. То вони теж тоді підтягнули там великі резерви і бронетехніку. Можливо, ви вже знаєте більше, що відбулося під вугледаром чому в росіян там не вийшло і що там зрештою в них вийшло ми звісно обмінюємося інформацією з іншими підрозділами які стоять на цьому ж напрямку поряд з нами то все ж наш відтінок це під басно. тому про ситуацію конкретно в Бухмедарі це було б дуже доречно, речі це розказаному кнопці які дійсно знаходяться там і ведуть бойові дії, захищають наші українські міста і Лугмедара в тому числі. Я вам можу сказати, що якщо порівняти ситуацію з тим, що Кацапи заявляли, що вони там візьмуть Бахмут і до Нового року, і раніше, і ці спроби браття Бахмуту і ведуться там з лутня місяця вже, то ситуація з Лугмедаром дуже схожа. Вони резонують, що там про якісь свої успіхи, їм потрібно досягти хоча б якогось успіху для того щоб там відзвітувати перед тим бункерним дєдом що, що в них все добре це не так в них далеко не все добре вони вони не виконують тут поставлені перед ними задачі що ну і слава Богу і будь-які спроби щоб вони там досягнули якогось успіху то ну це не ну, це їм смерть вони тут дохнуть і власне все те що вони резонують про те що Взяли там якусь... Вони будь-яку малесеньке своє просування позиціонують як величезне досягнення. Там взяття якоїсь маленької посадки, яка не несе ніякої стратегічної цінності, взяття там якоїсь, не знаю, там села на, на дві-три хати, ну умовно. Вони резонують, це припідносять, ніби це величезне досягнення. Це не так. Ворог терпить тут крах. Ворога ми тут б'ємо. Великих успіхів у ворога тут немає. Єдине, чим він зараз займається, я, мені складно підібрати навіть нормальне слово, вони нищать наші міста, вони нищать нашу землю, ось цим вони займаються, ці покидьки і шакалів. Пане Романе, ну от про цих покидьків шакалів або біомасу, як Ви кажете, от ці, що зараз воюють, які вони, який їхній рівень підготовки, це вагнерівці чи вагнерівці вже все? це ці мобілізовані але вже трошечки навчені чи мобіки хто хто зараз е хто зараз протистоїть українській армії в Бахмуті Ну це мікс це мікс між між цими залишками недобитками цих вагнерів там їх залишилося небагато майже розбиті. але все ж таки що трошки їх є ось потім це на швидкоруч мобілізовані навчені кроки в строєвому кроку мочмобіки кацарські і є серед них так штатні штатні військові штатні офіцери штатні солдати. ось такий собі мікс ми можемо собі уявити цю ну це це, це орда це дійсно орда це ну, уявіть собі там чувак який там перепрошую педофіл потім штатний офіцер і, і чмобік, якийсь там грущий чи, чи чи хтось десь там на Сахаліні у себе ж анкаш якийсь. Ось така, ось такий контингент російської орди при сюди. Про рівень підготовки, ну, сказати можна єдине, що більш-менш підготовлені це штатні військові. А вони їх тримають, їх не використовують як гарматне м'ясо. Їх тримають на більш серйознішій операції а чмобіки тих посилають на розмінування при він підривається на, мі... на розмінування живою сьогодні. він підривається на наступну хвилю присилають йому іншого такого ж він з того ж місця починає свій рух і знову підривається Ну от власне таке відношення до е... унижиш унижиш до своїх я тут ну в лапках е... Можу сказати, що розуму їм треба змінювати, це там своїх кидаємо на мін якось так.